<تصفيق> لا إله إلا الله.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 <تحدث> إلا اللّه لا اله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله